Щороку 8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. Друга світова війна стала найбільшою трагедією загальносвітового масштабу у ХХ столітті. Забравши десятки мільйонів життів, зламавши долі сотням мільйонів людей, зруйнувавши вщен цілі міста і навіть країни, вона проклала свій кривавий шлях також і Україною. Фронт двічі прокотився землями України, спочатку із Заходу на Схід, потім зі Сходу на Захід. Мільйони українців поклали життя заради перемоги над нацизмом і відновлення миру. Мільйони зазнали поневірянь під час і після завершення війни, яка давалася в знаки впродовж наступних десятиліть і є відчутною до сьогодні. Зламані долі тих, хто опинився у таборах чи у вимушенні еміграції вже після завершення війни, вибухи боєприпасів, які з часів війни таїлися в землі, а потім калічили й убивали вже у мирний час. Важкі хвороби і тяжкий тягар суму за загиблими по сьогодні не відпускають людей у всьому світі. Друга світова війна стала найбільшою трагедією людства у ХХ столітті. Про неї слід пам'ятати, бо війна не повинна повторюватися.